Belajar menulis huruf besar E. Langkah 1. Lukis tiang tinggi Langkah 2. Tolak tepi di atas Langkah 3. Tolak tepi di tengah Langkah 4. Tolak tepi di bawah Lukis tiang tinggi Tolak tepi di atas Tolak tepi di tengah Tolak tepi di bawah I Mari adik-adik kita nyanyi sama-sama Mari adik kita tulis I besar Empat langkah mudah jangan dilupa Adik lukis tiang tinggi Buat tiga tolak